السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ماجد محمد برنامج قصص روايات. النهارده إن شاء الله هنحكي قصة أو هي مش قصة هو موضوع. بإذن الله موضوع هنتسبب بيه كلنا. دلوقتي يا جماعة عمرك سألت نفسك إيه الفرق بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة؟ طبعًا كلنا العظام نعرف يقول لك لا ما حد وسوس له إحنا في رمضان. طب إزاي ده ارتكب جريمة؟ طب إزاي ده زنى؟ إزاي ده قتل؟ إزاي ده سرق؟ طب ما فيش إبليس، ما فيش شياطين، ما فيش جن، ما فيش لا حاسب في الأصحاب من الكشعاتين أنت النفس لأمارة بالسوق إلا من رحم ربي دلوقتي هنعرف الفرق بين الثلاث أنفس دائما نعرفين أن النفس المطمئنة دي طبعا دي أفضل نفس عند الله اللي هي النفس اللي عمرها ما بتهزش من وسوسة ولا بتهز بتهز من وسوسة الشيطان لكن ما تهزش من, من تأمر النفس على الشخص يعني الشمس الشخص مش بيتأمر عليه دائما نفسه مطمئنة مطمئنة لأنه متعلقة بالله دائما فدايما ندعي ربنا ان احنا نكون نفسنا مطمئنه. اما النفس الثانيه هي النفس اللوامه، النفس اللوامه دي؟ اللي دايما جايه من كلمه اللوم، اللوم اللي انت ايه؟ طول ما انت قاعد ما بتعرفش تنام الليل الا اللي لما تلوم نفسك. يا ترى انا عملت ايه النهارده؟ يا ترى انا اتركت الظهر النهارده؟ يا ترى صليت متاخر؟ يا ترى انا نميت في كذا، يا ترى انا كذبت على فلان. طب يا ترى يا ترى يا ترى. وتبدا التسؤلات تكثر. كل ما التسؤلات تكثر تعرف ان انت ده نوع من الاستغفار ودي نعمه كبيره جدا داوم عليها اوقف مره تقول انا غلطت وجذبت لا قول يا رب انا اسف انا استغفرتك انا غلطت لكن هرجع لك دي ابدا من رحمه ربنا طول ما انت عندك النفس اللوامه يبقى انت ما بين الصح وما بين الغلط ايه هو الصح والغلط الغلط انك غلطت اما الصح ان انت بتبدا ترجع تاني اما وليعاذ بالله هي النفس الاخرى والثالثه والاخيره وهي النفس الأمارة وهي النفس أمارة بالسوق إلا من رحم ربي، النفس بتأمرك إنك تعمل الغلط ومترجعش بترجعش، قلبك مات إن أنت خلاص شايف نفسك مش غلطان، شايف مهما حصل إنك أنت ماشي صح، مفيش حد صح على طول، اصحى، أوعى تفضل في غيبوبتك، أوعى تفضل في غفوتك لغاية ما رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللهم اجعلنا ممن أوتي كتابهم بيمينهم يا رب العالمين. رب دائما اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب اللهم اجعلنا من النفس المطمئنه، واذا كنا لسنا من النفس المطمئنه فلنكن من النفس النفس اللوامه، اللهم امين، اللهم بعنا عن النفس الاماره بالسوء، شرفتونا ورونا، ما تنساش اللايك والشير وتشيل الجرس، رن الجرس عشان يجي لك كل جديد، شكرا على المتابعه.